اعوذ اللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم و تغلى عنه حتى حیم و اقصر صَوْفَ يُبْسِرُ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا عم يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُصَلِّينَ ابتدا کی ان آخری آیات میں اللہ رعزت نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ مشرقین کے یہ غلط نظریات اور عقائد ان کی ترتیب کی ہے کہ جو کہتے ہیں رشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں جو کہتے ہیں انصلام اللہ کے بیٹے ہیں جو کہتے ہیں وہ زہر علیہ السلام اللہ کے بیٹے, بیٹے ہیں جو یہ بات کہتے ہیں کہ جات جو ہیں ان میں سے اللہ رب کی بیویاں ہیں بیٹیاں ہیں فناہ ہیں اس طرح کے رشتے کو اپنی طرف سے فرضی قرار دیتے ہیں اللہ ان ساری اپنا نفائش سے کوئی لوگ سے خدائیوں سے پاک ہے اسات بلند و بالا ہے اس سے اوپر کوئی ذات نہیں اس سے بڑی کوئی ذات نہیں وہ خالق ہے اس نے سب کو پیدا کیا ہے اس کی تخلیق جو ہے اس تخلیق جیسی کوئی تخلیق پیش نہیں کر سکتا وہ مصور اس جیسی کوئی تصویر نہیں بنا سکتا جو اس نے بنا دیا ہے اس کی مثال نہیں دی جا سکتی دنیا کے اندر بڑے بڑے کاریگر ہیں وہ بھی اللہ کی توفیق سے کام کرتے ہیں لیکن جو خالق نے بنا دیا ہے وہ نہیں بنا سکتے یہ آنکھ ہے جو اصل آنکھ کسی سے چھینک جائے میلائی چھینک جائے یا خدا راستہ ضائع ہو جائے پھر وہ زور لگا رہے دنیا کے سارے ڈاکٹر اور بڑے بڑے دانشور جمع ہو جائیں یہ کان ہے یہ ایک ایک چیز جو ہے زبان ہے کہ اللہ رب العزت کی نعمتیں ہیں اس سے بڑا کوئی نہیں ہے وہ کار ساز ہے اللہ رب العزت کی ساری سے باگ ہے جو یہ کرتی ہیں. اللہ رب آسمان کی تم کوئی نقص نہیں پا سکو گے بات اور آپ کیجیے ان تمام مشرقین آپ یہ راز کریں آپ پھر ایک مدت تک یعنی قیامت قائم ہو جائے گی حسر نشر کا میلان لگے گا تو پھر یہ خود ہی اس کا قہضہ بھول دیں گی آپ ان سے منہ پھیر لیں نہیں مانتے تو آپ کا کام جبر کرنے لیں آپ کا کام پیغام دے رہے بات صرف اور آپ دیکھیے وہ بھی دیکھیں گے اب آپ ان کی حرکات و شکنات دیکھیں ان کے اقوال دیکھیں ان کی منہ کی باتیں دیکھیں اور ان کا در تر پہ ٹھوکریں کھانا اور سریل خار مت دیکھیں اللہ رب, واہ ربی کا کیا رب؟, رب العزت ہے جو عزت کا مالک ہے عزت دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے وہ وہ ہے وہ عزت دینے والا ہے ہم باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں مشرقی جو باتیں بیان کرتے ہیں نا مختلف لوگوں کو اللہ رب العزت کے قبیل دار اور, دار اور اللہ رب العزت کی اولاد وغیرہ آل ہے اللہ, ساری چیزوں سے پاک ہے اللہ رب العزت کو اتنی ضرورت نہیں ہے ہمیں اللہ رب العزت ہے اور اے رسولوں پر جتنے بھی رسول آئے جتنے بھی پیغمبر آئے اللہ نے بھیجے سب پر سلامتی اللہ کی رحمت و تمام ترین اللہ ہی تمام جہانوں کا پالنے والا ہے اللہ رب العزت ہمیں کما حقوق اپنی بندگی کرنے کی نوکری کا کام کر ہے